A la Copa de l'Amor No sóc de l'est ni de l'oest, ni de la terra ni del mar, declara Rumi. A la nit medito les paraules del mestre, savi capdavanter dels dervixos d'en En mi tampoc no hi ha dualitat, l'anel de la recel em porta l'hum. El sol entorn del qual girem maldestres en la pura alegria del matí m'embriago amb la copa de l'amor. Del món material, ombra o miratge, m'oblido com també de mi mateix i em fa negir l'orgull d'uns homes ferits de soledat que es dissimula amb el domini de la terra. Sóc de l'amat i prou, moro en la dança i ni tan sols el viro risbant l'àngel que guarda les claus del paradís.